На Майдані Незалежності 50 людей, вони зібралися, аби привернути увагу до проблеми торгівлі людьми, розповідає співорганізаторка акції, президентка благодійного фонду «Ксена» Оксана Устинова. Понад 90% постраждалих мають технічну або вищу освіту, 74% по Україні постраждалих – це чоловіки, а не жінки. Чоловіки сьогодні експлуатуються в трудовій, в примусовій праці, тобто це трудова експлуатація. В руках учасників акції плакати з написами «Скасуємо рабство всюди і назавжди», як рукою заради чоловіка, якого обманом втягли до експлуатації. Також вони тримають чорні парасольки. Як зазначила Оксана Устинова, парасольки символізують захист від рабства. За роки незалежності, 260 тисяч українців стали постраждалими від злоченої торгівлі людьми. Учасники акції пройшли Майданом Незалежності та частиною вулиці Соборна. Оперуповноважений відділ у міграційної поліції Максимілян Маленчук також долучився до ходи. Розповідає про ознаки трудового рабства. Людина може це зрозуміти тим, що, якщо і певний час, не виплачують обіцяну заробітну плату, не дають їй ніякої свободи пересування тримають там в закритому якомусь приміщенні чи на закритій території не дають засобів у зв'язку з родичами там, чи знайомими. Як розповідає відповідальна особа за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, Лілія Остапішина, після встановлення статусу їм надається одноразова матеріальна допомога. Коли встановлюється офіційний статус, то дається три прожиткових мінімуми для, ну, для певної категорії осіб. Тобто, якщо це працездатна особа, то три прожиткових мінімуми для працездатної особи. Це наразі зараз близько 7 тисяч гривень. Як розповіла Оксана Устинова, протягом дня учасники акції роздадуть містянам інформаційні листівки щодо проблеми торгівлі людьми. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.